Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan Asihat wa al-afiat Setiap dalam naungan Allah SWT Bersama dengan ahli keluarga kita InsyaAllah Mudah-mudahan lagi-lagi di musim PKPB ini Ataupun PKP ini Yang mana kita bersama dengan keluarga InsyaAllah mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa di bawah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah jadi insyaAllah pada hari ini kita akan mengisahkan satu kisah yang jarang orang dengar berkenaan dengan kisahnya kisah ini walaupun jarang diceritakan oleh orang tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah merakamkan kisah dan sejarah kisah ini di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Buruj yang Allah ta'ala rakamkan menceritakan bagaimana satu kaum yang menentang penguasa yang zalim. Yang menentang penguasa yang mengaku dirinya Tuhan. Tapi mereka pula ini, itulah orang yang beriman, telah dihukum oleh raja yang zalim ini dengan satu hukuman yang sangat dahsyat. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dibakar mereka ini. Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran. Kisahnya adalah peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Jungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. namun ia juga berlaku selepas dia kepada Nabi Allah Isa AS diangkat ke langit maka mereka ini adalah kelompok golongan orang yang beriman kepada Nabi Allah Isa AS agama Nasrani namun tempat berlakunya peristiwa ini adalah di Najran Najran adalah satu ibu kota ataupun satu kota yang terletak di Yaman yang mana di Yaman ini ataupun di Najran ini semua Orangnya daripada raja Sampai keseluruhan rakyat ni Mereka merupakan penganut agama Nasrani Yang taat kepada Allah SWT dan juga Nabi Isa AS eh, Namun satu masuk Rajanya ini eh, Entah macam mana dia boleh dengar Dakyat-dakyat daripada orang Yahudi Maka dia telah masuk agama Yahudi Bila dia masuk agama Yahudi Maka ditinggalkan agama Nasrani ini Maka Raja ini tadi mengajak semua rakyatnya untuk tukar agama daripada Nasrani kepada Yahudi. Tapi ada rakyat yang menolak. Namun raja ini memerintahkan menekan rakyatnya untuk semua beriman kepada dia dan juga agama Yahudi agar meninggalkan agama Nasrani ini dan meninggalkan kepercayaan Nabi Isa alaihissalatu Jadi apa yang berlaku? Siapa nama raja ini? Raja ini namanya adalah Zunwas. Zuluas ini dia kalau kita gambarkan sama macam Fir'aun, sama macam uh, Namrud, yang mana mereka ini mengaku diri sebagai Tuhan. Mengaku diri ini Tuhan yang tinggi, yang tiada Tuhan lain melainkan diri mereka. Dan kalau kita tahu bahawa setiap orang yang mengaku diri Tuhan ini, mereka mesti adanya penasihat-penasihat spiritual mereka. Antara penasihat-penasihat mereka ini adalah orang Tukang sihir, eh tukang sihir lah yang menjadi penasihat mereka, yang menampakkan mereka gah. Eh, di sisi orang ramai, lama apa yang berlaku pada satu masa, eh tukang sihir kepada Zunwas ini, eh dia sudah tua, lanjut usianya. Jadi dia mengadap dengan Zunwas dengan raja ini, dia kata wahai tuan, tuanku patik ini sudah tua, kata dia usia patik sudah lanjut. Carilah satu orang anak muda Yang boleh menggantikan tempat patik Patik akan ajarkan semua ilmu-ilmu patik kepada dia Dan menggantikan tempat patik Untuk menjadi penasihat sihir kepada tuanku Maka raja ini pun meminta orang dia untuk mencari Seorang pemuda yang boleh uh, apa nama ni, Menggantikan tempat tukang sihir ini tadi Dan untuk tukang sihir ini Ajarkan semua ilmu kepadanya Ilmu-ilmu sihir ilmu-ilmu syirik yang menyebutkan Allah subhanahu SWT maka dapatlah satu orang pemuda Dan apabila pemuda ini dapat maka apa yang berlaku tukang sihir ini pun mengajar mengajar eh, sihir ilmu-ilmu sihir ini kepada pemuda namun pemuda ini dalam pada dia nak pergi eh, belajar ilmu sihir eh, daripada rumah dia nak ke rumah ahli sihir ini agak jauh namun di satu perjalanan satu ketika dia berjumpa dengan satu orang yang kita panggil rahib ataupun pendeta yang masih kekal dengan agama Nasrani yang mana dia kata uh, dia tengok pendeta ni sebagai seorang alim maka dia pun nak belajar dengan pendeta ini ataupun rahib ini tadi maka apabila dia jumpa dengan rahib ini tadi eh, dia belajar ilmu-ilmu tentang agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam maka apabila uh, diajarkan ilmu rahib ini tadi maka Pemuda ini belajar dua ilmu lah Pertama ilmu Tauhid dengan rahib ini tadi Dan kedua ilmu sihir Dengan tukang sihir itu tadi Maka dua-dua dia dapat Dan apabila dapat Maka orang ini tadi, pemuda ini tadi Dia berasa dia ada dua ilmu Namun fitrah sebagai seorang Yang mana Allah SWT jadikan sebagai seorang yang Islam semuanya Maka fitrah alami dia Dia merasakan bahawa Ajaran yang diajarkan oleh Rahib itu merupakan ajaran yang paling benar sekali. Yang paling benar. Sehinggalah satu masa, satu ketika kampung pemuda ini diserang dengan satu binatang buas. Buas. Semua penduduk kampung lari masuk rumah. Lintang pukang lari. Kenapa? Binatang buas ini datang mengganggu. Namun telah datang pemuda ini tadi. Eh, Binatang buas ini datang dekat dengan pemuda. Muda ni tak ada apa Kanan kiri tak ada apa Senjata tak ada Apa tak ada Namun apa yang ada di hadapannya adalah Hanya satu ketul batu Yang diambil. ambil Dia ambil ketul batu kecil saja. Dan ketika itulah Pemuda ini kata Ya Allah Jika apa yang diajarkan oleh rahib itu benar Maka Ya Allah Tunjukkanlah kebenaran Maka dia ambil batu ni Dia baling kepada Binatang bos ini Dan binatang bos ni pergi Dan tidak datang kembali lagi Maka semua orang kampung yang melihat kejadian ini melihat pemuda ini dia kata oh my, my, hebat pemuda ini ilmu sihirnya sudah menjadi dia sudah jadi sangat hebat sekarang ini sebab apakah orang kampung kata macam tu kerana orang kampung tidak tahu bahawa uh, pemuda ini belajar dengan seorang rahib juga eh, yang mereka ke makruf atau bukan mereka tahu pemuda ini belajar dengan dengan siapa dengan tukang sihir sahaja maka orang kampung pun dah katalah maka uh, ilmu sihirnya sudah menjadi uh, hebat dia boleh menggantikan tukang sihir kepada zunwas itu tadi maka tersebarlah cerita yang mana dia ini sangat-sangat hebat namun apabila selepas peristiwa binatang buas ini dihalau oleh pemuda ini pemuda ini pun telur, terus menuju kepada Rahib dan memberitahu kepada Rahib peristiwa yang berlaku tadi maka apa kata Rahib kepada pemuda ini wahai anak muda Sesungguhnya ilmu yang telah aku sampaikan kepada engkau cukup semuanya Dan engkau sekarang sudah boleh beramal Engkau boleh sampaikan kepada orang Jadi Allah SWT pun memberikan satu karamah kepada pemuda ini tadi Boleh menyembuhkan buta Boleh menyembuhkan penyakit sopak Boleh menyembuhkan kusta dan macam-macam jenis penyakit Yang disembuhkan atas izin Allah SWT Namun, pemuda ini tadi Tidak mengenakan sebayang bayaran pun ke atas pesakit-pesakit yang datang untuk eh, diubati tapi apa syarat pengurit ini tadi? jika aku telah sembuhkan kau engkau kena mengucap eh, kalimah syahadah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala maka apa yang berlaku hari demi hari ramai orang datang ni pemuda ini hari demi hari ramai orang sakit sudah mula sihat dan orang daripada kufur telah menuju pada iman maka satu masuk Allah Subhanahuwataala mendatangkan satu penyakit kepada seorang menteri daripada Zunwas ini. Seorang menteri Zunwas sakit, sakit apa? Buta matanya. Tiba-tiba buta. Apa maka apa yang berlaku? Menteri ini pun dapat dengar perkhabaran bahawa seorang pemuda boleh menyembuhkan penyakitnya. Maka dipanggil pemuda itu tadi. Apabila dipanggil pemuda itu tadi, maka dicakap dengan pemuda ini, wahai anak muda, betulkah engkau boleh menyembuhkan? Apa kata anak muda ni? Bukan aku yang sembuhkan, yang sembuhkan adalah Allah, Tuhan yang memiliki alam semesta ini, Tuhan yang menjadikan kamu dan yang menjadikan aku. Jadi menteri, menteri ini terasa betul ke? Ya, betul. Jika aku boleh sembuhkan kau dan ataupun jika kau telah sembuh, nanti cuma satu syaratnya aku minta kau mengakui bahawa Allah Subhanahu Wataala itu Tuhan yang tereskutu baginya. Maka menteri ini pun tanpa fikir panjang. Kenapa? Kerana sembuh. Maka dia pun eh, setuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemuda ini tadi. Maka apa yang berlaku? Maka dia pun beriman kepada Allah SWT kerana telah disembuhkan oleh Allah SWT. Maka satu ketika menteri ini pun bertemu dengan Zunuas. Terkejut Zunuas. Eh, mata kau sudah sembuh. Kau sudah boleh melihat. Siapa yang sembuhkan mata kau? Apa kata uh, Menteri ini tadi Rabbi A'la Tuhanku yang paling tinggi kata dia. Maka Zunuas ini pun terasalah Oh aku yang sembuhkan kau Bukan Bukan kau yang sembuhkan aku Allah subhanahu wa ta'ala yang sembuhkan aku Jadi dia pun marah menteri ini Dan Dia marah menteri ini Oh kau dah sembah Tuhan yang lain Kau tidak sembah aku Kata, kata Zunuas. Maka eh, Zunuas pun siasat siapa yang menyembuhkan kau ini dan siapa yang mengajak engkau untuk menyekutukan zunwas ini tadi maka siasat-siasat-siasat uh, di torturnya uh, menteri ini tadi diseksu dihukum macam-macam sehinggalah terlepas daripada mulutnya dia katakan bahawa yang yang mengubati aku adalah seorang anak muda tuhannya dan tuhanku yang telah menyembuhkan aku Maka bagi depitik nama anak muda ini tadi dipanggil menghadap kepada zunwas maka pemuda itu tadi pun disiksa dicaci diherdik dihino dibaling dengan batu dan sebagainya dicaci dihino sehingga tanya siapa engkau ini dan siapa yang mengajarkan ilmu ini kepada engkau maka anak muda tadi dia ingat pesan Rahib Rahib kata jangan sekali beritahu nama aku pada orang lain tapi kerana tersiksa jiwa dan raga anak muda ini tadi tak tahannya dia disebut juga nama Rahib Maka Rahib ini juga dipanggil Jadi tiga orang dipanggil depan Zunuas Itulah dia Rahib ini tadi Pemuda yang taat pada Allah SWT ini tadi Dan juga yang ketiga adalah Menteri Maka ditanya kepada ketiga-tiga ini Siapa aku? Engkau adalah seorang hamba Kepada pencipta alam yang luas ini Engkau dan aku semuanya hamba Allah SWT Apa kata Zunuas? Makin marah dia kau tak nak mahu beriman kepada aku? Okey, aku akan bunuh kau. Pertama sekali menteri dipanggil. Adakah kau tidak mau uh, menyekutukan Tuhan anak muda dan Tuhan kau sekarang? Adakah kau tidak mau beriman pada aku? Maka apa kata menteri ini? Aku hanya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa kata Sunuaz? Kan eh, wahai tukang gaji sini kau. Degaji menteri ini. bunuh dia. Maka dibunuh, digagaji, dibunuh maka terbuailah semua eh, termasuk isi perutnya terbenah dua badan menteri yang tadi dan meninggal meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya dipanggil rahib ini. Apa kata Sunuwas? Kau wai wong tu, kau tengok apa yang berlaku pada menteri menteriku tadi? Karena tidak beriman padaku, adakah kau tidak mau beriman padaku juga? Apa kata rahib ini tadi? Semuanya aku hanya beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala maka dipanggil juga tukang gaji digaji orang ni tadi maka meninggal juga rahib di samping menteri yang telah meninggal itu tadi maka yang ketiga adalah siapa pemuda itu tadi jadi Zunwas ini lagi geram kerana apa kerana pemuda ini tadi dah banyak menyembuhkan orang maka apabila disembuhkan orang ramai pula yang beriman kepada Allah maka dia rasa tidak cukup kalau digaji sahaja. Maka Zuluas pun fikir, apa yang aku nak buat dengan anak muda ni? Maka dia kata dengan eh, bala tentera dia, eh, kalian semua kumpul, ambil anak muda ini, ikat di atas gunung yang, gunung yang tinggi. Dan kalian jampak, tubuhnya daripada gunung itu turun ke bawah. Kalau tak mati, buat lagi. Kalau tak mati, buat lagi. Maka apa yang berlaku, Tentera-tentera, Zunuas pun membawa uh, Pemuda ini naik ke atas gunung Diikat dan sebagainya Namun, apabila ada perjalanan naik ke atas gunung itu tadi Atas hikmah Allah SWT Allah SWT menggoncangkan gunung ini Maka jatuh semua bala tentera mati Dan anak muda tadi selamat Anak muda ini turun eh, Turun dengan selamat Ada apa yang berlaku? Eh, anak muda ini turun dengan selamat maka orang lain semua melihat uh, peristiwa lagi terkejut orang oh, anak muda ini tidak mati lagi terkejut Zunwas lagi marah Zunwas maka apa yang berlaku Zunwas kata tak boleh jadi aku kena fikirkan lagi macam mana apa nak bunuh anak muda ini eh ketika itulah datangnya akal Zunwas ini untuk menghimpunkan lagi bala tentera dia dan bawa pemuda ini ke tengah lautan yang dalam menaiki kapal namun atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala Eh, mereka nak menenggelamkan pemuda ini tadi Namun Allah SWT menyayangi kekasihnya yang beriman pada dia Maka eh, kapal ini tadi dilambung ombak yang tinggi sehingga tenggelam Dan pemuda ini selamat Maka dia balik lagi Namun pemuda ini kata dalam hatinya dia kata apa? Aku tidak boleh teruskan begini Kata pemuda ini Bahkan Kalau aku pergi ke mana-mana pun aku setiasa menjadi buruan Ain eh, Zunwas ini masih tidak puas hati dengan aku kata dia. Namun biarlah aku mati tapi mati aku memberi manfaat kepada semua orang kata dia. Eh, maka satu kali pengudik ini telah selamat daripada lautan itu tadi, dia pergi jumpa dengan Zunwas. Dia kata dengan Zunwas, berbagai cara yang telah kau hiyarkan untuk membunuh aku kata pengudik ini tadi. Namun tidak ada satu pun yang berhasil. Ini adalah kerana pertolongan daripada Tuhan aku Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiada Tuhan patut disembah melainkan Dia. Adakah kau mau bunuh aku? Kata, kata pemuda ini kepada Zunwas. Eh, mesti aku akan bunuh kau. Eh, aku akan bunuh kau kata dia. Eh, jadi uh, pemuda ini tadi kata kalau kau mau bunuh aku, aku minta syarat. Syaratnya adalah kau himpunkan semua penduduk di Najran ini untuk melihat aku dibunuh oleh kau. Eh. Untuk melihat aku bunuh kau Itu aja syarat kau Ya, itu sahaja syarat kau Aku Dan satu lagi kata dia Aku ada satu busur Dan busur itu saja yang boleh membunuh aku Maka dikumpulkan semua orang Najran datang Menyaksikan eh, Pemuda ini nak dibunuh oleh Zunwas dan bala tenteranya Sampailah tu masa Busur panah Milik Zunwas itu Ataupun milik pemuda itu tadi Diserahkan kepada Zunwas. Apa kata pemuda ini Wahai Zunwas Kalau kau nak bunuh aku Kau gunakan busur aku ini Dan kau tarik panah kau Sebelum kau lepaskan Sebutlah Bismillahirrabbilulam Dengan nama Allah Tuhan Pemuda ini Maka eh Puluhan ribu yang menyaksikan And Zunwas menarik busur panahnya Tarik Dan dia baca Bismillah Kuat-kuat Bismillahirrabbilulam Dengan nama Allah Tuhan Pemuda Tak lepas Dan kenalah eh, Di dada pemuda ini tadi Dan kalu Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Syahidlah pemuda ini tadi di tangan Zunwas Namun Zunwas tak perasan Zunwas tak sedar Bahawa dia mengucapkan kalimah Bismillahirrabbilulam Dengan nama Allah eh, Tuhan Pemuda ini Maka semua orang yang menyaksikan puluh ribu orang tengok dia mengatakan bahawa amanna birabbil gulam kami beriman kepada Tuhan Pemuda ini tadi Masya Allah puluh ribu orang masuk eh, agama Nasrani ketika itu mengikuti syariat daripada Nabi Allah Isa Salam, lagi terkejut, Zunwas, terkejut jadi dikata dengan seluruh rakyat dia hey, keluar keluar daripada agama Pemuda ini tadi kan? keluar beriman pada aku, beriman. Maka dalam puluhan ribu orang ini tadi, mereka semua mengatakan bahawa tidak, kami beriman kepada Tuhan pemudik itu tadi kerana Tuhan dia sahajalah Tuhan yang paling benar. Maka kerana geramnya Zunwas, eh, Zunwas sangat geram. Maka dia mengintahkan malat terdanya untuk menggali parit. Inilah yang dia panggil sebagai uh, Allahumma s.a.w. So Ashabul Uhudud, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran والسماء زات البروج واليوم المؤم والشاهد ومشهد اه ini lah ya Allah rakamkan dalam al Quran kutilah ashabul ukhdud kata Allah Taala maka binasulah orang yang uh, ahli menggali parit kenapa mereka ini menggali menggali menggali menggali diletakkan kayu api dan dibakar marak puluhan ribu orang di hadapan ketika itu yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan Nabi Isa dan beriman kepada Tuhan pemuda itu tadi, maka mereka ini semua dicampakkan ke dalam api. Dicampakkan. Maka apa yang berlaku? Ada satu kisah dalam peristiwa ini. Satu orang ibu yang hampir murtad. Satu orang ibu yang hampir eh, nak meninggalkan agama yang benar ini. Maka anak dia yang sedang kecil. Baby. Sangat kecil. Tapi apa kata anak ini? Baik ibu... Jangan ibu takut Jangan keluar daripada agama yang benar ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah menyediakan syurga di hadapan kita Anak ini berkata Bahkan anak ini belum bisa berjalan lagi Tak boleh berjalan lagi Tapi anak ini kata Yang dikendung oleh si ibu Dia kata Masuk ibu ke dalam api itu Maka masuk Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka yang mati ini semuanya syurga kenapa mereka mempertahankan akidah mereka untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu SWT bunuh semuanya tapi dalam kalangan puluh ribu orang yang dibunuh ini eh, yang dimasukkan ke dalam api ini ada yang sempat lari ada yang sempat lari dan dia lari maka dia pergi ke Syam orang -orang, beberapa orang ini lari pergi ke Syam kenapa pergi ke Syam? kerana di Syam itu ketika itu merupakan satu negara yang Eh, agama Nasrani ini sangat kuat eh, pimpinan agama ini sangat kuat di Syam, maka mereka minta tolong di Syam, eh, apa? Zumuas telah berlaku zalim pada rakyat ini sendiri, yang mengaku kepada keimanan pada Allah dan juga Nabi Isa maka eh, Raja Syam ketika itu mengarahkan eh, dia punya apa sekutu dia daripada yang dekat dengan eh, negara Yaman ini ataupun eh, tempat Najran ini adalah di Ethiopia. sekarang dikenali Ethiopia ataupun Habersyah dan di Habersyah itu, maka Habersyah tentera Habersyah ketika itu bersiap sedia untuk eh, membalun tentera Zunwas, dan ketika itulah Raja Habersyah eh, setelah diperintahkan oleh Raja Syiam untuk menghantar bala tentera ke, ke, ke arah Zunwas ini ataupun ke Najran, untuk menghancurkan kelompok orang yang membunuh orang yang beriman tadi maka apa yang berlaku eh raja habasyah menghantar dua jeneral besarnya pertama bernama riad yang kedua adalah bernama ini sangat satu nama yang sangat familiar. abraha eh? abrahatul asrar abraha siapa abraha orang yang nak menghutuk kaabah gitu-gitu eh, dia agama nasrani eh? maka dia pergi ke najran dia menghapuskan zunwas dan bala tenteranya maka dia terhapus zunwas Eh, orang yang mengaku Tuhan itu tadi Pun terhapus eh, Oleh oleh siapa? Tentera Abraha eh, Yang telah dihantar oleh Raja Abishah Abraha ini general ketika itu bersama dengan Riyad eh, So, dua orang general yang dihantar oleh uh, Raja Abishah untuk Menghapuskan Zuluas Maka Apa yang berlaku? Allah SWT pun mengakamkan dalam Quran eh, Bahawa Allah Taala menyebutkan dalam surah Al-Burush ini Bahawa eh, Kalau kalian nak nak nak apa menghukum ataupun menghina orang yang beriman, cakaplah Allah Subhanahuwataala akan menghukum kalian dengan keadaan yang lebih dahsyat daripada itu. Dan maka inilah kisah ashabul ahdud, kisah seorang pemuda yang memperteguhkan tauhid beriman kepada Allah Subhanahuwataala, tidak menyebutkan Allah dengan yang lain dan mengikuti jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ismaili Islam, eh? dan kelompok orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya ketika itu maka mereka ini telah dibunuh oleh oleh siapa penguasa yang zalim sebab itulah sebenarnya sehingga hari kiamat orang yang beriman ini akan diuji dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran sekehenah yang berlaku katanya bukan zaman sekarang pun kita boleh lihat saudara-saudara eh, kita dibakar dibunuh dipancung dan sebagainya ada juga saudara-saudara kita yang digagaji dan sebagainya dan moga-moga Allah Subhanahuwataala menempatkan para syuhada ini di sisi Allah Subhanahuwataala syurga yang kekal abadi dan mudah-mudahan kerana kisah ini tadi kita ini dapat memperteguhkan keyakinan kita keyimanan kita kepada Allah Subhanahuwataala Tuhan pemilik sekalian alam yang tiada tuhan yang patut disembah melainkan dia dan mudah-mudahan kita ini nanti dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang di jalan yang benar dan mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah berteguhkan akidah kita untuk mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sahaja wabilahitafik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.